من المناطق اللي بتبين تقدم العمر منطقة الإيدين حوالين العين وكمان منطقة الرقبة علشان كده أوريفليم عملت لنا منتج رائع لعلاج منطقة الرقبة المنتج ده نازل مخصوص للرقبة ومنطقة الديكولتيه كمان هو معمول بتركيبة اسمها البرولاستين والتركيبة دي مخصوص علشان تشد تجاعيد الرقبة وكمان الخطوط اللي في الرقبة وكمان المنتج ده بيفتح منطقة الرقبة محتاجة استخدمه قد إيه علشان أشوف النتيجة كاملة محتاجة أستخدمه ثلاث شهور مع خطوات العناية اليومية مرة الصبح ومرة بالليل وبداية من سن 35 فما فوق طريقة الاستخدام إزاي؟ بناخد شوية في الإيد وبعدين بنوزعها على الرقبه ومنطقه الديكولتيه وبعدين ببتدي اعمل مساج من تحت لفوق وبنوصل لحد كونتور الوش علشان يشد كل المنطقه دي بنعمل الخطوه دي مره الصبح ومره بالليل لو عايزه تحافظي على منطقه الرقبه تفتحيها وتشديها استخدمي النك اند